Daur, kalkulak egiteko tresna berezi bat zabiriko dugu. Oso tresna bitxia. Hemono sabio gazteraniaz bekonsultu izena. Eta antxinako jostailu baten simulazioa da. Simulazioa honetan egin ditzakegu. Bai, biderketak, bai, semaki baten karratu. Kazo honetan, Biderketa bat egin da dago. Behatzi. Bideriro. Berdin. Hogeita zazpi. Guk. Ba egin bat. Markatuko dugu. Lehenengo eta zenbaki handiena. Zazpi. Bider. Bos. Berdin. Hogeita gagoz. Sortxi. Bider, iru. Berdin, hogeita lau. Karatuak egiteko, jarriko dugu, tximinuaren oin hau, hemen, eta gero, nahi dugun ze Zazpi. Den, karatua, berrogeita, berderatzi.